Вітаю вас! Мене звати Микола, я агроном компанії Макош. Сьогодні поговоримо, як підібрати ефективну систему живлення для озимого ріпаку та які елементи необхідно внести з восени. На сьогоднішній день озимий ріпак стає найбільш привабливою культурою серед озимих, так як має найбільшу рентабельність при отриманні високих врожаїв. Проте, щоб збільшити її врожайність, потрібно розуміти специфіку вирощування культури, вчасно проводити агротехнічні заходи, забезпечити максимальну морозу та зимостійкість рослин під час зимового періоду. Важливу роль у даному процесі відведено збалансованому та ефективному мінеральному живленню. Мінеральне живлення сприяє ефективному розвитку кореневої системи, що десь змогу накопичити більшу кількість сукрів у точці росту, як результат забезпечить морозостійкість у зимовий період до мінус 15-18 градусів Цельсія. Для формування однієї тони зерна озимий рипак в середньому споживає 65 кг азоту, 25 кг фосфору, калію 45 кг, сірки 12, магнію 7 та бору 0,2 кг. Саме тому для побудови системи живлення озимого ріпаку, як і інших культур, першочерговим є проведення комплексного аудиту грунту. Отож, дані аудиту грунту засвідчують pH грунту, міст гумусу, кількісний міст основних елементів живлення. А головне вкажуть лімітуючі елементи, які знаходяться у дефіциті. Самі ці фактори допоможуть у виборі виду та кількості мінеральних добрив, вносити те, що необхідно. Живлення озимового ріпаку необхідно розпочинати одразу після збору попередника. У більшості випадків попередником виступають зернові колосові. Тому рекомендуємо ефективно використати солому як додаткове джерело живлення шляхом її мінералізації. А саме, подрібнити і рівномірно розпроділити органічні рештки по полю, додавши 7-10 кг діючої речовини азоту у амонійній формі на одну тонну органічних решток. Це пришвидшить мінералізацію соломи, що в подальшому запобігатиме прояву дефіциту азоту на молодих рослинах ріпаку восени. Зараніх та середніх термінів висіву озимого ріпаку внесення азотних при посіві може становити в межах 5-20 кг діючої речовини азоту. Наголошуємо, внесення вищих норд може призвести до швидкого наростання вегетативної маси та витягування точки росту що негативно вплине на перезимівлю. А решта азотних добрив вноситься у весняний період. При застосуванні азотних добрив, як восени, так і навесні, не забуваємо про сірку. Співвідношення азоту і сірки має становити в середньому 1 до 5, Застосування азотно-сірчяних добрив в осінній період має коригуватись на основі результатів аналізу ґрунту. А при низькому місці сірки у ґрунті ефективним є застосування сульфату амонію під мінералізацію органічних решток. Фосфорно-калійне живлення має найбільше значення для формування розвинених рослин, що покращує їх перезимівлю. А саме, фосфор необхідний для формування добророзвиненої кореневої системи, що сприятиме збільшенню насіннивої продуктивності та прискорить розвиток рослин. Калій необхідний для формування кількісних та якісних показників продуктивності. А саме, більші кількості насіннину строчку підвищить масу тисячі та вміст олії у насінні. Споживання калію в осінній період сягає 30-40%, тому є вирішальним у транспорті цукрів від листків до коренів, що і забезпечує добру перезамівлю. Економічна доцільність використання фосфорних та калійних добрив базується на результатах аналізу ґрунту. Наприклад, при плануванні врожаю в межах 4 тонна гектар згідно метлі 3, мінімальна кількість рухомих форм фосфору має бути на високому рівні. Для калію мінімальним значенням є вище середнього. При меншій кількості необхідно додаткові внесення під основний обробіток. Але і за наявності достатньої кількості рухомих форм елементів живлення у ґрунті, рекомендованим є внесення комплексних добрив при посіві, що забезпечить доступними елементами живлення у прикороневій зоні молоді рослини, при настанні несприятливих умов. Особливо це стосується фосфору, який стає недоступним для рослин при зниженні температури нижче 10 градусів, що нерідко трапляється в осінні періоди. Наступними елементами, що мають вплив на розвиток кореневої системи ріпаку озимового восени, є бортоцинк, які впливають на перерозподіл цукрів із листків у корінь рослини, сприяють активному розвитку кореневої системи. Борщ також покращує еластичність тканин, що запобігає розтріскуванню та доплистості кореневої системи ріпаку. Таким чином, розвиток кореневої системи, збільшення її розмірів, покращує використання вологи з ґрунту, що особливо актуально за посушливих умов. Тож ваговому і перевагою виду комплексних добрив є наявність у їх складі сполукбору та цинку. Рекомендація мінеральних добрив від компанії Макош, що покращить вашу технологію вирощування озимового ріпаку. У розкидач або у передпосівний обробіток НПК Макош з борем, Любофос під ріпак, під основний обробіток та припосіві Оптіплон НП, Суперфосдар 40, Макош Універсал збори, Макош 18 з борт та цинк та поліфоски 6 та 8. У підсумку можна зазначити, що лише комплексний підхід при плануванні системи вирощування дасть високий результат. Нагадуємо, що дана рубрика в першу чергу для вдосконалення рівня живлення в Україні та підтримці українських аграріїв. На шляху до отримання стабільно високих врожаїв, підписуйтесь на канал Макош, щоб бути прогресивними аграріями та сміливо рухатись вперед, збільшувати свої врожаї та якість культури. Макош інвестиційне живлення рослин.